ولو شاء الله كلام الحلاوه دي بسم الله ما شاء الله من يزيدك One last. sejedno <clears throat> va <coughs> <laughs> <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> و <تصفيق> <تصفيق> كذلك <تصفيق> <تصفيق> لك يا مولانا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا يزيدك ولكن حنان وجمال ما تبخلش على الناس دي ما تبخلش عليهم ايوه بس بتحبك وما تبخلش عليهم مولان Oh, <laughs> عليك الله اكبر. جميل. جميل الله وان يمسك الله برسول تعاليك يا عم وهو الغفور الرحيم عبد الله كل كم منك نار عليك يا مولانا حبيبي انت اكبر الله حبيبي بركه حضره النبي تعالي قل يا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن انظر لنفسه فإنما يضل عليها عليك الله بسم الله ما شاء الله زيده ما شاء الله ان شاء الله يا سيدي و قدابه ما. لا الله الله بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. من <تصفح> فاصبر حتى, حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين رعنام بسلم عليه وانا هو نور الدنيا ما عليك يا مولان مكفى بقى مكفى بقى <تصفيق> مكفى بقى <تصفيق> سبحانه وتعالى. قادر. صلى الله عليه وسلم. وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. علشان <تصفيق> <تصفيق> يوم من أن استغفروا ربكم ثم تدعوا إليه أن يمتعوا و Comme la vérité de la ville, la ville de la ville de la ville de la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 ومن هنا نبقى الى سلسله القصه الصحيه ومحطات الجيزه الفخمه ودولت اولادها المدراء والقريه والقومه والتقارير والتقارير والتقارير والتقارير وقد برهن على العمار الجيلي في مجتمع كان وانا عايش لا كله ان شاء الله مشوصي مشوصي مباشر. مباشر. إنت لا والله مباشر اهو منورين الدنيا <تصفيق> ان <مباشر. تصفيق> <مباشر. تصفيق> شاء الله حق محمد والحاج وسيم والجماعه كلهم منورين الدنيا نعم تحت امرك <تصفيق> <تصفيق> حبيب قلبت على دماغني. على دماغنا <تصفيق> <تصفيق> <بعد دماغني. تصفيق> مباشر. الدنيا شكرا لك شكرا